يتخرج. او طبعا اخواني خريجين ذا زول رسالة قال شيخنا هاي ليست مني وانما منهم. قال شيخنا نحن نرجو من وزارة التعليم العالي. انه لمن ناخذ من عتم الوثيقة. وثيقة التخرج اريد يختمونا بظهرها شكرا لك أيها المتخرج من كليتنا من جامعتنا انك اضعت من عمرك اربع سنوات عندنا. لقد اضعت اربع سنوات من عمرك هنا عندنا شكرا لانك كنت مخدوعا بنا هذه هذه احوال هذه احوال البلاد والعباد ولذلك يقول لك رحمه الله سبحانه وتعالى لماذا لا تنزل تنزل على هؤلاء الناس على هؤلاء الاشرار على امنيه من امنيات امنيات الحياه اصبحت الان اصبحت عندنا حلم قتلوا كل حلم طيب قتلوا الاحلام هؤلاء الناس فيروسات مو حتى الفيروس انقشروا وراح الا هذول حتى يعني اذا الفيروس انقشر دول شنو دول ما تقول وباء الوباء ما يخلص ولكن نسال رحمه الله سبحانه وتعالى ان تنزل فتخلص العباد الفقراء من هؤلاء الناس